Парок зі зображенням бійців Нацгвардії, Держприкордонслужби і Нацполіції України погасили у Тернополі. Народився на 25-му тижні вагітності. Медики обласного перинатального центру лікують сина військовослужбовця. Я обіцяла йому найкращі протези. Дружина бійця Олега Дубового допомагає чоловікові проходити реабілітацію. Спецпогашення штемпелем гвардія наступу, час повертати своє блоку марок «Слава силам оборони і безпеки України гвардія наступу» відбулося в Головному управлінні Нацполіції області. Блок складається з трьох марок, на яких зображені бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби і Нацполіції України. Марки якраз присвячені бригадам наступу, які формуються на базі Міністерства внутрішніх справ. Наша особиста наша поліцейська бригада Лютіка сьогодні укомплектована, готується, частина бійців вже воюють. Ми прикладалися також до формування цієї бригади. Я дякую нашим землякам, тому що на сьогодні 170 працівників поліції вже Поліції тернополян є всі бригаді. Попросив підписати придбані конверти з марками начальника нацполіції області. Філателіст Олег Черній У мене в Львові син служить капітан поліції. О для нього такий сувенір. Тираж марок «Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу – 235 тисяч», – розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. За її словами, наразі в область надійшло 2235 марок. «Це є черговий блок, чергова марка героїчної серії е, воєнних марок. Е, ми сподіваємося, вона також буде користуватися такою ж популярністю, як і всі марки, які е, дуже швидко розходяться е, в нас. І філателісти, і люди очікують вже презентованого часу продажу марок і поповнюють свої філателістичні альбоми цією маркою. Марок буде достатньо. Це зараз ми завезли першу партію, перший етап. Марки поповнюються в відділеннях почергово. Дуже важливо, що вже сьогодні відправили марки в сільські відділення. Пошти запрошуємо всіх до заходити до відділень. У нас тут лежить дитинка Вікторія. З вагою кілограм 950, у нас 65% вологості, температура 33,7 градусів. Старша медсестра Ірина Поряк показує, як лікують немовлят у відділенні інтенсивної терапії перинатального центру «Мати і дитина». На моніторі – серцебиття дитини, тиск та насичення киснем. У такому ж к'ювезі перебував хлопчик, який народився із вагою 550 грамів. Про це розповіла завідувачка відділення Неля Скубенко. За її словами, кесарів Ростин зробили 10 березня на 25-му тижні вагітності через погіршення стану матері. Дитина перебувала у кювезі 55 днів. Хлопчик був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Хочу сказати, що малюк був чимний. Що ми вкладаємо в це слово, він відповідав на наші дії. Єдине, які були проблеми, це не вдалося налагоджувати йому харчування. І з методом такого пошуку, нашого інтуїтивного пошуку, ми налагодили йому харчування донорським грудним молоком, оскільки у мами не було свого молока, і такою високоспеціалізованою сумішю. Зараз дитина дихає через кисневу систему. Її вага майже півтора кілограми. Хлопчик перебуває у відділенні постінтенсивного догляду і виходжування немовлят разом з мамою. За його здоров'ям продовжує стежити медперсонал. Наш малесенький пацієнт, він надалі потребує кисневої терапії, але вже він дихає сам, вдихає-видихає. Він не може ще сам харчуватися, але заховує їжкою через зонд. Так само в нас медсестринський персонал, стали зонди, навчає маму. Найгірше гірше було там, в реанімації, бо кожен день боролись за його життя. Навіть як якісь були досягнення, що він їв там більше грам, то ми так пошепки говорили, боялись навіть голос сказати. Батько хлопчика зараз захищає Україну. Галина спілкується з чоловіком по телефону. Все, ми тебе любимо, ми... Давай, Загалом, від початку цього року у відділенні інтенсивної терапії перебувало 60 дітей, чверть з них вагою до півтора кілограма. Про це розповів генеральний директор перинатального центру Мати і дитина» Віктор Овчарук. Відділення розраховане на шість місць. Це шість кіовезів, які заклад отримав як гуманітарну допомогу, розповідає гендиректор. Це є найсучасніші зараз, які є тільки в світі. Обладнання, яке дає можливість утримувати температуру, вона сама підбирає під температуру дитинки. Параметри підводить Дромський обласний перинатальний центр. Єдиний центр третинного рівня, в якому на базі, на базі якого розташовані відділення інтенсивної терапійного народження, який надає таку допомогу.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 Махні Руслани теж можна назвати фамілію. Заскочив бліндаж, і він фактично мені врятував життя. Бо я бояв собі турнікети, хоча й був про свідомості, я собі їх поставити не міг, просто як ну, не виходило в мене. Поставив мені два, два турнікета, і всім врятував мені життя. Хоча я втратив дуже багато крові. Як Якщо потім мені казали, так, так говорити, що шансів дуже було мало, але шанс я отримав. І потім хлопці дуже особливо їм хотів подякувати. які мене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 Хлопцям, які отримали такі поранення, як я або менші, ніколи не падати духом, бо надія завжди є. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини. Тернопіль. 64-річну жінку, яка до смерті побила свого чоловіка, затримали правоохоронці Бучача. Про це повідомила слідча Надія Кузевич. За її словами, до поліцейських підозрювана подзвонила сама. Скажіть, як ви наносили удари? Шуфілько. Шуфількою. Шуфелькою. Uh -huh. Маленькою йде та шуфлька. Я викинула його туди. І він не був. Тому він такий поцірапаний, так? Так. Скільки ударів він нанесла по вулиці? Я не знаю. Я не думаю, що. 74-річний вбитий мав інвалідність першої групи, чоловік пересувався на візку. експерт виявив на тілі множинні травми голови. Як встановили слідчі, жінка побила чоловіка металевою лопаткою під час сварки. Підозрювана зловживала алкогольними напоями, каже слідча Надія Кузевич. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У скоєному жінка зізналась, їй було повідомлено про підозру та затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті, передбачає до 10 років ув'язнення. Підозрювані й обрали запобіжний захід – тримання під вартою.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 Це, ну, це було страшно. На другий день пішли машини із уже ж, з цими солдатами, як би сказати. Вони під'їжджали до кожного двору, встановлювалася машина і отак автоматами на кожен двір наводили. Ми сиділи з дітьми отакочки теж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 Ну, щастя, з погрібів мед несли, із магазину купували. Ну, вони все казали, не треба, не потрібно, у нас все є. Ну, нам хотілося щось приємне, і ми так і були задоволені. Наталія розповідає, у Тернополі для них благодійники орендували житло. Тут відсвяткували день народження шестирічної Софії та вісімнадцятирічного Дмитра. Там у нас вдома свої подбір є, своя своя ну, хата, будинок свій і кухня там у нас. Ничего. Детвора тоже гулять ходят из парк. Mm, Дима он, у нас трюки уже робина, Тому на том, самокате. Да, Дим? Mm. Ваня снимает видео. Mm. Сережа, что Сережа ходит? Mm. Пойдем-ка на футбольную и пішов. Спокойно тут, Набагато. Проще.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 Суспільне Тернопіль. Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у соцмережах.